Eduard Hellevig, pus un var după ameninările lui Florian Coldea, cred ce se numără el, pentru ce a desecretizat protocoalele. Mircea Badea a comentat, în pasa emisiunii Sinteza Zilei cu îngura presei, declaraile făcute de Florian Coldea, după ira de la Comisia pentru Controlul SRI. Coldea a făcut trimitere la Iuda, numindu-i pe unii tredetori ameninându-i ce nu vor sfârâri bine. Eu când l-am văzut astăzi pe Coldea la televizor, realizez ce rezolv mai mult decât 4.000 de documente de secretizate, 70 de poze ale lui din 40 de analize pe rapoartele inspecției judiciare făcute de noi. Când îl vezi pe la cum zice spionii, teredetorii, el se lupta cu spionii cu teredetorii. Dar totul foarte simplist, zici ce era Melin Ce Cea un un Werner, Melin de a. Simplismul. La ei, lucrurile sunt extrem de simple. Practic i-a ameninat pe mai mulți cred ce se numre Ihelvi, pentru ce el a desecretizat protocoalele, a spus Mircea Badea. Postul prim adjunct al SREI, Florian Coldea, a făcut referire, după audierea în Comisia de Control al SREI, la persoane care teredează interesele cerii, dând exemplu pilda lui Iuda. În mod vizibil, practic, astăzi zi, acelea subliniere i lucru cu interesele statului român, a spus Coldea. În încheiere, în spiritul perioadei pe care o celebrează acum cre subliniere tini, a subliniere vrea să reamintesc subliniere -i, cred ce e momentul potrivit sublinierei de un celebrul unui personaj biblic, al cerui nume nu a subliniere. -i. Ieră vreanele a prațe, le dau care în urmă cu circa 2000 de ani de a făredat pentru 30 de arginci, ce dacă ulterior l-au apucat remus subliniere cerile, lucrurile nu s-au putut repara subliniere reul făcut nu a putut fi rezolvat. Evident, ca orice te redetor, destinul lui asfâr subliniere IT tragic. Din această perspectivă, constat cu îngrijorare că unii, în mod vizibil practic asti zi acela subliniere I lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal subliniere ferepic de râu subliniere INE. Va mai mult parse, sublinierei fac un titlu de glorie din asta, afectând instituții fundamentale, sublinierei ci democratice de apărare a statului român. Poate ar fi bine cu toții să reflectme la acest episod biblic sublinierei astfel de personaje. O să revenim cu alte precizări pe mesura întâlnirilor noastre cu membrii comisiilor, a declarat Florian Coldea după audierea în comisia parlamentară.